Victor Ponta face ravagii, ghima mai are multe de spus. De unde pornesc toate dosarele? Postul premier Victor Ponta susține, într-un interviu pentru Stiri pe Sursero.Ce nu a fost la întâlnirea pe care o invoc Sebastian Ghi, cu Laura Codroacovesic. Ponta este convins că Sebastian Ghima are multe de spus. Sebastian Ghia a artat, deocamdat, un lucru pe care eu le știam mie anume ce a avut o relaie veche de prietenie și profesională cu domna Covesi, cu domnul Dâncu, cu domnul Maior, cu domnul Dragnea, cel cu pe domnul Dragnea dinaintea mea. Ce am pierdut eu alegerile prezideniale, niște oameni au vrut să-i arate lui Iohannis ce sunt cu el, nu sunt cu Traian Besescu. Într-un mod destul de ardimentar a început cu dosarele-i toate acuzaile astea. Pe bun dreptate, ghi a fugit din arii. Pentru ce atunci când te anchetează unii ca portocal, nu poți să crezi ce se face dreptate? Eu vă spun ce i-am văzut pe procurorii de la Ploieti, totul este o Fii cum a fost cu dosarele lui Ghi? Hai cum ai luat ni teciobani de pe îi pui se fac analize la burs, cam sta este nivelul intelectual", a spus Victor Ponta. Victor Ponta susține că el nu are imaginile de care vorbește Sebastian Ghii. La întâlnirea de care el vorbete eu n-am fost. Noi suntem prieteni de familie și ne vedeam împreună cu familiile. Socrul domnului Ghi este cel mai serios român, un om aezat, exact, care a muncit. Dacă doamna povesti îmi spune ce socrul domnului Ghi a eu asta nu cred. Sunt convins ce există. Nu mi le cere imi e, ce nu le am. Sunt convins ce mai are multe de spus domnul Ghi, dar nu le spune pentru ce este via lui. El vede faptul ce oamenii tia falsific probe, falsific dosare, deci nu poate fi convins ce doar spunând adevărul l-reuete se câtige, a mai spus Ponta.